فتره مسرح مصر فيها ثلاث فترات واحد صار عبد الفتاه جميله اثنان صار رد الزاويه جميله جدا ثلاثه ويزو تعتبر عده فتيات جميلات في فتره واحده